Ми підплили до буя, підтягуємо, можливо, ті сітки. Сітки браконьєри ставлять біля берега, подалі від людей, каже інспектор сектору водної поліції Віталій Гевко. Ми знаходимося поряд села Рудківці, підплили до буя, виявили сітку. Після вилучення браконьєрські сітки знищують, розповідає начальник сектору водної поліції Кам'янеспідільського районного управління поліції області Олексій Кирилков. В даний момент під час патрулювання був виявлений буй, пластикова бутилка. Підпливши до неї, ми побачили, що це стоїть маяк, від якого вчіплений наприклад, екран. Це заборонений знаряддя лову. Ми його вилучаємо, на місці на березі описуємо, протоколом вилучення вилучаємо. За словами Віталія Гевко, одним з обов'язків водної поліції є перевірка водних моторних човнів, катерів тощо на стан алкогольного сп'яніння. Для цього використовують драгер. За півтора місяці склали п'ять адміністративних протоколів за водіння у нетверезому стані. Адміністративне сягнення у вигляді штрафу за керування човном стані, стані алкогольного сп'яніння сягає від 17 до 51 тисячі гривень. Також водія, який керував човном стані сп'яніння, позбавляють на керування транспорт <засобом> від року до двох. Нетверезим на воді буде так само небезпечно, як і водіїв звичайної автівки, вважає кермувальник резинового човна з двигуном Денис Бабій. Це ж безпека моя, в першу чергу, я ж один тут знаходжусь. На воді в нетверезому стані довго не потримаєшся. Як пояснює Олексій Керівков, якщо човен не має двигуну, але більше 4 метрів, він підпадає під реєстрацію. На нас покладені обов'язки, такі ж самі, як на патрульного поліцейського, але крім того, що плюс до того на нас покладені обов'язки, такі як боротьба з браконьєрством, це насамперед. Слідуючи, це перевірка плавзасобів, перевірка водіїв, які керують цими плавзасобами, чи є в них підстави для, того, для керування, посвідчення водія плавзасобів. Бо повинен мати, якщо є двигун, то обов'язково має бути посвідчення. До обов'язків водної поліції входить і проведення профілактичної роботи з відпочиваючими на прибережній території, додає речниця Кам'янецькодільського районного управління поліції Тетяна Чубар. До зони обслуговування водної поліції входить прибережна територія і особливу увагу не звертають на відпочивальників. Слідкувати за дітьми, не зловжувати алкоголем. Сергій Солима приїхав відпочивати на берег Дністра з Гіславути. Каже, правила поводження на воді знає. Правила то розуміємо, щоб на глибину не запливати за буйки, а от на кат... катамарані, катамарані от катаємося з дитиною. Алкоголь не вживаємо, звичайно, тому що це здоров'я наше, як, ну, щоб не, не потопитися. Поліцейський офіцер Новушницької територіальної громади Володимир Павлішин каже, за півтора місяці існування водної поліції відпрацювали з колегами спільну роботу. Якщо я бачу, що є на воді підозрілі плавзасоби, які можуть здійснювати, ну і так само громадяни, які можуть здійснювати незаколний вилов риби, я зразу з ними зв'язуюся. Під час цього перевіряємо дану інформацію. Якщо інформація підтверджується, значить, люди будуть притягнуті до відповідальності. За словами начальника сектору водної поліції Олексія Кирілкова, відділ, в якому налічується 5 осіб, патрулює 331 кілометр прибережної зони Дністра і 142 кілометри квадратних ходного плеса цієї річки. Загалом контролюють усі водні об'єкти на території області. Михайло Жила, Олександр Гурішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.